يا مرحبا باللفا واليوم عيد هذا سبي عم على حسنية. عز وفخار يا جعل حاضه دايس انفاله سعيد محمد وجياس خمسة خمسة ثمانية ثلاثة يا مرحبا ضلني لشدتم عنده